الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا الانجاز والاتحاد قوة رهيبة لتسيير الامور هنشوف احنا بقى معوقاتنا احنا نفسينا ايه إيه اللي بيحصل معانا ايه السبب ان احنا يعني لسه برضو ايه العدد يعني مش مش اوي برضو في القناة بس يعني كويس هي القناة جابت يعني عدد كبير في الايام الاخيرة صحيح بس ده برضه مش كفاية واحنا عايزين نتحد مع بعض اتحاد واحد ان تكون القناة دي موحدة لنا كلنا بتعبر عن رأينا بتقول أهدافنا ايه واحنا طموحنا ايه وانا اكون القائد بتاعكم اللي هوديكم ان شاء الله إلى أفضل حال يعني هوديكم في حاجة تانية خالص يعني هنقلكم يعني نقلة. تانية متحلموش بيها أنتم أساسا يعني حدش بيحلم بالكلام ده خالص خالص وكل الناس عندها تشاؤم مفيش تفاؤل ولا أي حاجة فأنا لكم بإختصار شديد دلوقتي الإنجاز اللي أنا عايز أحققه كل اللي أنا عايز أحققه إن صوتي يوصل للحكومة يكون صوتي مسموع طول ما أنا فرد واحد كده أو معايا اتنين تلاتة. طبعا في عدد مشتركين كم واحد عندك مثلا 1700 مشترك في القناة دلوقتي حاليا يعني طبعا مش كلهم طبعا معانا وفي منهم من دول تانية كتيرة يعني المصريين نقولوا مثلا 400 واحد النسبة بتاعتهم نسبة المصريين عندي في القناة هي 400 شخص فقط لا غير والباقي من برا مصر عشان نبقى فاهمين. فاذا احنا ضعاف جدا كده. قوتنا ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ليه احنا كل ما نزود عددنا كل ما بتزيد قوتنا. كل ما يزيد انجازنا. يعني بنعلي الفولت. كل ما يعلى الفولت في القناة بيوصل صوتنا للحكومة. طول ما احنا الفولت بتاعنا كده واطي عمرهم ما هيسمعونا ولا هيشوفوا احنا بنقوله ايه حتى ايه يقولك يا عم فكك منه ده مجنون بين عليه ده حتى فيش حد مصدقه فطبعا انا زي يعني المطرب اللي بيغني مثلا لو انا معليش جمهور خلاص مفيش سوق ليا انا ايه اتحطيت كده خلاص يعني ايه محدش هيسمعني لازم يكون ليا جمهور ما ينفعش حتى الرئيس بنفسه يقول لك اه ده كلامه حلو تعالى يا ابني يعني هو هيفرض على الناس واحد هم مش عايزين يسمعوه او مش عايزين يكونوا معاه فطبعا عمره الرئيس برضو ما يتكلم معاه عشان السبب ده مش يعني زيادة المشاهدات بالنسبة لي مفيدة زيادة العدد مفيد في القناة زيادة التعليقات الإيجابية مفيدة أسئلتكم على رأسي من فوق بجاوب عليها كلها ما عنديش أي مشكلة اتصالاتكم التليفونية بديكوا رقمي 012-85789734 وبكلم أي حد وبالي طويل معاكم إن شاء الله عشان نوصل لحل سريع لمصر الانجاز بتاعنا ان احنا عايزين نوصل لحل سريع وعشان نوصل لحل سريع لازم يزيد عددنا ما ينفعش العدد ده خالص نحقق باي حاجة زي اك انك معاك اتنين جنيه مش قادر تشتري بيهم مثلا فرخ ميجيبوش فرخ انا نفس الحكاية عندي ايه الفين مشترك ما ينفعوش ان انا اوصل للرئيس لكن لما يبقى في مليون مشترك آه الوضع مختلف القنوات نفسها الفضائية هتجيبك هينتشر الموضوع اكتر وتروح بقى هنا وهنا وهنا تعمل دعاية واعلان للموضوع بتاعك اي باحث جغرافي ولا باحث اثار على سبيل المثال لازم يعمل دعاية واعلان للبحث بتاعه وبعد كده يطبقه قدام الناس بقى فانا نفسي اعمل الكلام ده نصرت ما يوصل للعالم كله مش للرئيس بس لا ده للعالم انا بطمع يعني شوفت ايه طموح عندي طموح قوي وان شاء الله انا مستمر في القناة لغاية لما يتحقق الاهداف دي وفي اهداف بقى احنا بقى لو يعني تكاسلنا او تباطانا فيها هيحصل ايه هيحصل انهيار للسد العالي وده اللي انا مش عايزه ليكم واقصى تقدير الانهيار السد العالي هيكون في اربعتاشر مايو سنة الفين أربعة وعشرين هنا يكون اكتمل بناء السد يعني افتتاحه ستين عام خلي بالكو عام اربعة وعشرين ده بيتلاقى فيه ايه كمان نهاية ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء الولاية بتاعته كحاكم لمصر رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت هييجي في السد العالي ده هيبقي كمل ستين سنه علي افتتاحه ده موضوع خطير جدا وكمان السد الاثيوبي عمال بيملي لينا فاحنا هدفنا برضو طموحه جدا ان احنا ننقذ مصر من خطر اي طوفان علينا عظيم او حتي جفاف ازاي ده بقي يتحقق حلين الحل الاول ان احنا نعمل سد وقائي جديد خلف السد العالي يعني جنوب منه مش امامه جنوب السد العالي قصدي هيبقي فيه سد وقائي جديد يعني ارتفاعه هيكون اعلي من السد العالي بعشره متر وهيكون عبارة عن مواسير وردم بس مفيش اي خرسانة فيه. والمواسير دي هتكون زي بتاعه مواسير الغاز عشان تتحمل الزلازل والانحنايات بتاعت الزلزال والالتواءات وتكون عباره عن ماسوره واحده مفيش لحامات فيها خالص بتعملها دي بقى مراكب مخصوصه وفيها مصنع الماسوره المصنع بيصنع الماسوره لطول مثلا كيلومتر وبعد كده بيصنع المواسير دي بتتعمل ليها محابس وارضيه تحتيها وفي نفس الوقت هنعمل رد عليها بعد كده بالتراب عادي والحجارة والأي حاجة تبقى أرض عادية خالص طلها 190 متر فوق منسوق سطح البحر فده هو ده إيه اللي هينقزنا يعني السد ده وسريع وهيخلصوا بسرعة إن شاء الله وهيتم يعني أنا مش عايز بس أقول مين هيساعدنا فيه ربنا يسهل بنسيب الاختيار برضو للرئيس عرضنا على الرئيس الفين بص الفين مليار دولار هياخدهم الرئيس ويكمل مشروعاته ويزود عليها المشروعات اللي هو عايزها ده لو حابب يخش في عصر المهدي المنتظر شو ده انا له مش حابب يخش في عصر المهدي المنتظر اخشى ما في شهر رمضان القادم ربما يحدث شيء مكروه. انا والله ما عايزه يكون بس هو اللي هيحصل كده انا لكم اللي هيحصل فالمهم اولادك يا سياده الرئيس هيكونوا بخير ان شاء الله برضو في زمن المعدي متقلقش عليهم وحرمك المصون يعني كلهم هيبقوا تمام خير وممكن يمسكوا منصب وزراء يعني كانوا في عهدك مش ماسكين مناصب كبيرة لكن إن شاء الله في عهد المهدي يمسكوا منصب أعلى من اللي هما فيه لأن المهدي المنتظر ده يا جماعة خلي بالكم جاي بسلام مش جاي بحرب ولا بقتال أو يعني بغل وحقد على حد لا ده راجل قلبه أبيض زي البفتة يعني نقي جدا عنده نقاء. عجيب وغريب ربنا هو اللي عامله بقى كده يعني الحمد لله ان ربنا هيبعت لنا واحد عنده قيم واخلاق يعني في التسامح والكلام ده مش متعصب الرأي في أي دين يعني ليه يعني طبعا هيبقى ليه قيادة خاصة يعني واحد هيقود العالم كله يعني عايزينه يكون إزاي بقى لازم ليه يكون ليه مواصفات خاصة صعب اوي يعني بس ربنا بيكون معايا طبعا وهو ربنا اللي هيسهله بقى كل المواضيع دي بإذن الله يعني ربنا يسهلها ونزوده بقى اعدادنا عشان نطلع الملكه كيلوباترا دي ملكه كيلوباترا دي هي اللي هتغنينا جيب لنا من الاخر وهتجيب المهدي المنتظر او السيد المسيح اللي زي الطعم كده اللي بتحطه للسمكة وتدلدل للسنارة احنا هنعمل كده عشان ايه ما نغرقش بالسد العالي نخلص الموضوع ده بسرعة فكل مزاد العدد كل مزاد فرصة النجاة لمصر انا بعمل كده عشان مصر والحكومة يا ريت تسمعني دلوقتي لو سمعتني دلوقتي وعايزة اتلخص في الكلام ونطلع كده في التلفزيون في القنوات الفضائية ونتكلم ماشي ما عنديش مشكلة انا مش ضد الفتاح السيسي في اي حاجة لكن هو يعني اتحط الحطة دي باذن الله يعني ما فيش كلام يعني هو ربنا اللي بيبلونا بالحاجات دي بشيء من الخوف والنقص في الثمرات والكلام ده كله بانه يعين عليك حاكم كده بالطريقة دي عشان يوصل للنتيجة دي هو ربنا عايز كده لينا خلي بالكو يعني هو رئيس مغلوب على امره يعني هو يتمنى ان مصر تبقى غنية جدا و... وكل البيوت بتلمع كده ونضيفة انا عارف دماغه يعني ايه هو نفسه يخلي مصر قطعة زي قطعة اوروبا بس المشوار كبير مشوار جامد يعني عايز فلوس ضخمة وعايز انجازات وعايز تنمية وعايز يعني عندنا في مصر حاجتين مهمين الايد العاملة عندنا وفرة منها كتير قوي وعندنا الموارد الطبيعية في الارض كتير برضو قوي فاحنا نستغله اليد العاملة مع مع الخامات الموجودة في الارض بالاضافة الى الخبرات بقى الأجنبية نجيبها لكم بقى هنا هتبقى تمام هتبقى مية مية هتشغل كل الناس هيبقى في انتاج دخل البلد هيعلى ما هو المواطن هو اللي بينفع البلد والبلد بتنفع بعد كده المواطن المواطن ما اشتغلش الحكومه هتجبلك منين ما انت مش شغال هي هتجيب مين بقى ولا لمين هتقعد تصرف عليك وهي وتشتغل هي الحكومه ينزلوا بقى الوزراء هم اللي يعملوا الشغل وبعدين يروحوا مدينكو فلوس لا لازم المواطن يسعى مع الحكومه والحكومه تسعى برضه في ان هي تخلق له ايه المشروع المناسب اللي هو يشغل ايده عامله وتجيب فلوس بقى احنا يعني عايزين فلوس سريعه فلوس سريعه اعمل بقى محطات طاقه كهربائيه على قد ما تقدر طاقه الشمسية دي وصدر يا معلم لاوروبا هتلاقي الفلوس بترف علينا طاقه شمسيه بص مصانع بالعبيط اعمل وما يهمكش حاجه ما يهمكش حاجه لغايه لما كمان الطاقه الشمسيه في مصر تبقى رخيصه جوه مصر توفر لنا فلوس بدل ما انت تدفع مئتين جنيه في الفاتوره هتدفع خمسين جنيه بس هتقل الربع هتبقى تكلفه الطاقه الربع يبقى انا برخص على المواطن لما يرخص على المواطن هيرخص على المصنع المصنع ينتج ومستثمرين اجانب هتيجي كلها في مصر بسبب رخص الطاقه دي اهم حاجه يعني هيقول يعني لك انا في امريكا بعمل 10 مليار طاقه مصانع كبيره تدفع 10 مليار دولار امال ايه اما تلاقي في مصر هي هتدفع 3 مليار دولار بس تقول لك يا انا اجي اعمل استثماراتي هنا في مصر اوفر لي 7 دولار 7000 دولار يعني 7000 يعني مليون مليار دولار دولار هي هيوفرها سبعة مليار يوفرهم فيقدر ينافس البضايع التانية ويقدر يبيع وهنا هنكسب احنا ايه ان احنا نشغل اي دعم عندنا كمان كل ما توفر الطاقة دي الطاقة دي هي السحر كله والشغل كله في الطاقة عندك طاقة يبقى انت ايه مية مية زي الانسان عندك قوة تمشي وتتحرك ها تروح في اي حتة لكن ما عندكش صعب جدا يبقى الموضوع صعب عليك فاحنا نركز بقى على الطاقة في الايام اللي جاية ونخلي كل العربيات اللي تيجي من بره كمان بالطاقة الكهربائية تمشي وتدخل من غير جمارك البنزين حط عليه جمارك زي ما انت عايز مش مشكلة عشان احنا مش عايزين بنزين تاني هيبقى فارق السعر بين العربية البنزين والعربيه الكهرباء اقل حاجة 100000 جنيه وهي هي نفس الماركة ونفس السرعة ونفس كل حاجة ونفس المواصفات ونفس الامكانيات والفرق بين دي ودي دي مئة الف جنيه فانت هتختار السيارة الكهربائيه طبعا اوفر لك بمئة الف جنيه غير كده هتوفر لك في البنزين بدل ما تروح لمصر من اسكندرية للقاهرة وتملى بنزين مثلا عشرين لتر شوفها تدفع كام مثلا فيهم نقولها بمتين جنيه مثلا اقل حاجة او 30 لتر عايز تدفع لك 300 جنيه وفي عربيات بتوصل ل 400 جنيه من اسكندريه للقاهره بس لما انت تدفع بقى في الطاقه الكهربائيه دي خمسين جنيه بس تروح بيها القاهره وترجع بخمسين 50 ادي 100 جنيه يبقى انت عملنا تحقيق برضو حاجه كبيره يبقى رخص المواصلات هتبقى هيبقى في تداول للبضائع هيبقى كل حاجه رخيصه وخصوصا البضائع دي لما انت تنقلها اللون بتاعها بيبقى اقل بيبقى في منافسه في السعر بين المدن وبين بعضيها ويبقى في حاله يعني في كلام كتير قوي يعني لازم نتحد الاول وانا بعرفكم على حاجات بسيطه ان احنا لازم نتحد مع بعض عشان نقدر ننقذ مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته